Доброго дня! Хочу показати, що ми купили на днях. Це ось такі дві сіялки. В були вони. Сіялка. Ось. СЗС 2,1. Так. В такому наче непоганому стані, але. Треба до них рук докласти. Передивитися, все. Висіваючий механізм тут, звісно, побитий, вщент. Все шатається. Тут О, повідбивне, поржавіле, все тут треба перебирати його. Чому купили, тому що літо вже з кожним роком все сухіше і сухіше, менше опадів і прийшли до висновку, що треба пробувати прямий посів і от по можливості, по грошам купили ось такий агрегат, ця трохи по технічному стані. А ця треба повністю робити. Ну, щось з цієї, щось з тої переберемо. Та й одну зробимо. Планували, звісно, на осінь, ну, кінець серпня, та й посіяти просо, як покривну культуру, але трохи подивилися на механізм ці всі, короче, і треба його все перебирати, може там щось і нове купити, ну но то таке, а то все треба перебирати. Е, ще хочемо зробити, викинути цей куток і поставити два колеса, було краще транспортувати, тому що по асфальті, поки до гепа до поля, та й розсипеться це все. Так от. Дивилися на сіву. То, звісно, апарат хороший. Бачили в роботі. Але тут трохи не по наших грошах. І це таке вийшло по грошах дві сівалки менше тисячі доларів. І... Ну, буде... чим пробувати. Так сказати, перший досвід буде наш по прямому посіву. Звісно, трохи не подобаються е, ці анкерні сушники, тому що вони е, широкі, і я Боюсь, що вони будуть дуже роз, цей, розгарбувати землю. Та й таке діла. Звісно, дивилися ще від е, сівалки Омечки, анкерний сушник. Ну, там він трохи по-другому кріпиться тут. І він вущий. І то буде лучший ефект. Ну, треба це скласти і... Провірити в роботі, як воно буде робити. Ну, в общем, думали на осінь це ще сіяти, але е, ще треба на полі робити. І ще треба трактора справити. Так що плануємо на осінь це все зробити. Ну все, дякую.